נציג את מושג המתיחות. המתיחות היא הכוח המתקיים בתוך חבל או המופעל על ידו. באמצעות החבל אפשר להרים גוף או למשוך אותו. שיש לנו משקולת. כאן יש לנו משקולת. ונניח שמשקלה הוא 100, 100 נווטון. אז המשקולת תלויה בחבל הזה. והחבל קשור לתקרה. אנחנו כבר יודעים שבחדור הארץ המשקולת נמשכת על ידי הגרביטציה, כוח המשיכה. כלומר, קיים כוח כלפי מטה על המשקולת, וזה הוא כוח הכובד, והוא שווה 100 ניוטון במקרה שלנו. אבל אנחנו יודעים גם שהמשקולת הזאת אינה מייצה, היא בעצם במנוחה, מהירותה אפס. אך הדבר החשוב הוא שהיא אינה מיצה. אז במקרה הזה אנחנו יודעים ששיקול הכוחות עליה שווה לאפס, לפי חוקי ניוטון. אם כן, מהו הכוח המתנגד? לא היה צורך קודם את מושג כדי להגיד שהחבל מושך אותה. החבל הזה הוא מה שמונע מהמשקולת ליפול. על כן, הכוח שהחבל מפעיל על המשקולת, זהו כוח המתיחות. דרך אחרת לחשוב על זה, זה שזהו הכוח שמצוי בתוך החבל, והוא יאזן בצורה מדויקת, את כוח הקובד על המשקולת. בעצם זה מה שמחזיק את הנקודה הזאת במלוחה ומונע ממנה להאיץ. זה די, די ברור באופן אינטואיטיבי. המתיחות היא הכוח של החבל. ניתן לדבר על זה למשל בגיטרה, אם אתם מכירים. ככל שמושכים יותר... את אחד המיתרים, נניח את המיתר הדק שמשמיע צלילים גבוהים, ככל שמושכים יותר, המתיחות שלו גדלה, ואז הוא יוצר תו בעל צליל גבוה יותר. אולי עסקתם הרבה במתיחויות בעבר, בדרך כלל כשמוכרים חבלים או קבלים, יגידו לכם מהי של החבל או הקבל יכולים להחזיק, וזה חשוב אם בונים גשר או או, או נדה או משהו כזה ורוצים לדעת, כמה הוא מחזיק. יש לכבוד שהמושג במתיחות הוא אינטואיטיבי במידה מסוימת. אז לאחר שעסקנו בדוגמה הפשוטה הזאת, בואו נעסוק בדוגמה קצת יותר קשה. ניקח את אותה משקולת. במקום לקשור את החבל התקרה, נוסיף עוד שני חבלים. נוסיף את החבל הירוק כאן. זה החבל הירוק. הוא קשור למעלה. הנה, זאת התקרה. בואו נראה. וישנו חבל נוסף פה שקשור אל הקיר. השאלה היא, מהי המתיחות בשני החבלים האלה? נקרא לזה T1 ו-T2. T זה tension, מתח באנגלית, מתיחות. אז בדוגמה הראשונה, הנקודה פה, הנקודה אדומה, היא נמצאת במנוחה. היא אינה מייצה, לא בכיוון ימינה. לא בכיוון שמאלה, גם לא בכיוון למעלה או למטה. היא לא מייצה באף כיוון. אם כך, אנחנו יודעים ששיקול הכוחות בשני הצירים, X ו-Y, חייב להתאפס. השאלה השנייה היא, מה יהיה הכוח המאזן? אנחנו יודעים שבנקודה הזאת פועל כוח לפה מטה, שהוא כוח הכובד. זה המשקל של המשקולת. אנחנו מניחים לצורך העין שהחבלים הם חסרים משקל כדי לפשט את הבעיה. אז אנחנו יודעים שישנו כוח לפה מטה. כוח הכובד, כל המשקל של המשקולת, ועוד החבל מושך כלפי מטה. מה יהיה הכוח כלפי מעלה? בואו נסתכל על כל אחד מהחבלים בנפרד. החבל השני, T2, החבל השני רק מושך שמאלה. אין לו רכיב בכיוון ציר ה-Y, הוא אינו מושך כלפי מעלה, הוא רק מושך שמאלה. על כן, כל המשיכה כלפי מעלה נובעת מהחבל הראשון, T1. אנחנו יודעים שרכיב ה-Y של T1, נקרא לווקטור הזה, בואו נצייר אותו אולי בצבע אחר. שנייה. הנה. אז כשמציירים, תרשימים כאלה, זה, זה יכול לבלבל אותנו. אני אשתמש בכלי לציור קווים, ואולי זה יהיה יותר ברור. יש לנו זה, נצייר אותו יותר רבה. ו... הנה. יש לנו את הוקטור הזה שהוא 1 ועלינו מה ערכו. יש לנו את הוקטור המאווה את רכיב y שלו. נצייר אותו כאן. זה הרכיב על ציר ה-Y. נקרא לו T1 עם סימן פעם נוספת, זאת הפרדה של כוח לרכיבים שלו. יש לנו וקטור שמופרד לרכיב X ולרכיב Y שלו, כמו שעשינו בהרבה מהבעיות האחרונות. ואז עניינים טריגונומטריים. אנחנו יכולים לראות שזה הרכיב T1 עם סימן תחתי X, וזה T1 עם סימן תחתי Y. סליחה, שכחתי לציין דבר חשוב, שנחוץ לך לפתור את הבעיה. שהזווית בין החבל לבין התקרה, היא 30 מעלות. אז אם זאת זווית 30 מעלות, אנחנו יודעים שהקו הזה מקביל לקו הזה. על כן, אם זאת זווית של 30 מעלות, זאת גם תהיה 30 מעלות. הזווית הזאת היא גם 30 מעלות. זה נובע ממה שאנחנו יודעים כבר לגבי קווים מקבילים וזוויות מתחלפות. נכון? חומר של גאומטריה. אפשר היה להסתכל על זה אחרת. יכולים להגיד ש... אם זאת זווית של 30 מעלות, אז זאת תהיה 60 מעלות, נכון? ומכיוון שזאת זווית ישרה, אז גם זאת תהיה 30 מעלות. זאת רק חזרה על גיאומטריה, אתם מכירים את זה כבר. בכל אופן, זאת זווית של 30 מעלות, אז מהו רחיב ה-Y? נראה מהר רחיב ה-Y. במה קשור היתר והניצב שמול הזווית? זה רק טריגונומטריה. מה זה הניצב שמימול הזווית חלקי היתר? הניצב ממול חלקי היתר זה סינוס הזווית. אז זה סינוס של 30 מעלות. זה שווה ל-T1 עם סימן תחתי Y, חלקי המתיחות של החבל בכיוון הזה. אז יהיה לנו T1 כפול סינוס 30 מעלות שווה לרחיב ה y של T1 נחזור עכשיו למה שאמרנו לפני שהתחלנו להתעסק במתמטיקה אמרנו שכל המשיכה כלפי מעלה נובעת מרכיב ה-Y של T1 בגלל של T2 הוא אינו מושך מעלה או מטה בכלל, רק מושך שמאלה על כן הרכיב היחידי שמחזיק את מלה מעלה ומונע ממנו לפול הוא רכיב y של וקטור המתיחות וזה צריך להיות שווה לכוח הכובד המושך זה צריך להיות שווה לכוח הכובד, זה צריך להיות שווה לזה בנקודה הזאת, אז זה שווה ל... אה... כלומר, יש פה את הזה, וזה שווה ל-100 ניוטון. אני רוצה להדגיש את העניין הזה, כי זה עלול לגרום לאיזה בלבול מסוים. אמרנו שהנקודה הזאת היא במנוחה, היא לא נעה או למטה, לא מיצה... לא למעלה למטה, לא ימין השמאלה. אנחנו יודעים שישנו כוח של 100 ניוטון כלפי מטה, אז חייב להיות כוח כלפי מעלה מופעל על ידי שני החבלים האלה. החבל הזה היא לא מפעיל כוח כלפי מעלה, אלכן כל הכוח כלפי מעלה מופעל על ידי רחיב ה או הרחיב כלפי מעלה של וקטור הכוח של החבל הראשון. עכשיו אנחנו יכולים לחשב את המתיחות על החבל הראשון, כי יש לנו, מה הוא סינוס 30? סינוס 30 אתם לא זוכרים, זה שווה ל... חצי. אז המתיחות של T1 כפול חצי שווה ל-100 ניוטון. נחלק את שני אגפים וחצי ונקבל ש-T1 שווה ל-200 ניוטון. עכשיו אנחנו רוצים לחשב את המתיחות של החבל השני. יש לנו פורמז נוסף. הנקודה הזאת, איננה ימינה או שמאלה, היא במנוחה. מה שלא תהיה כאן המתיחות היא חייבת לאזן מתיחות או, או כוח אחר בכיוון השני. הכוח האחר אה, בכיוון השני, מאיפה הוא בא, זה רכיב ה של המתיחות של החבל הראשון. נכון? זה זה. על כן T2 שווה לרכיב של המתיחות של החבל הראשון. מהו רכיב הוא יהיה שווה למתיחות של החבל הראשון, 200 ניוטון, כפול קוסינוס של 30 מעלות. זה הניצב של יד הזווית חלקי היתר. אז זה השורש הריבועי של 3 חלקי 2. זה 200 כפול שורש הריבועי של 3 חלקי 2, וזה שווה ל-100 כפול השורש הריבועי של 3. המתיחות בחבל הזה שווה ל-100 כפול השורש הריבועי של 3, וכך היא מאזנת לגמרי במשיכה שמאלה, ורכיב ה-X של החבל הראשון הוא 100 כפול השורש הריבועי של 3, ימינה. אז אני שלא בלבלתי אתכם, ונתראה בסרטון הבא.